Discuia ascuns dintre Victor Ponta și Florian Coldea, e cel mai tare la arestr, dar mai las, ne pace video. Sebastian Ghi a relatat, în interviul pe care i l-a acordat lui Ion Cristoiu, o discuie dintre Victor Ponta și Florian Coldea. Postul premier îi cerea prima adjuntului să nu se mai implice în politică. Ghi spune ce a început conflictul dintre cei doi. Uneori, Ponta, îi spunea lui Coldea, uite, accepti faptul ce e ti cel mai tare la arestr, la spion, la tot ce vrei tu, dar nu le ai atât de bine cu politica. Mai las, năvi pe noi. I noi, ea de la partide, trebuie să-i conformei noi, nu mai face intrar cu noi. Mai las, ne înface. De unde i conflictele dintre Ponta și Coldea? Coldea are multe calități, dar nu e cel mai abil aranjor, a spus Sebastian Ghid.